وعز وجل می بند مَا مَنْ تُمْ عَلَيْهِ بِالْقَابِدِينَ مَا مَنْ تُمْ إِلَّا مَنْ هُوَ صَالِ الْجَحِيمِ چار پانچ آیات کی اپنے لاپت کی ہے یہ گزشتہ آیات نے اپنے مسلم تین وہ غلط نظریہ جس میں وہ کہتے ہیں کہ فرشتے الدار ابو عزل کی میٹیاں ہیں اور پھر کے جنات کو بھی الدار ابو عزل کے اپنا تصویر اور سسرال سسرالی جس کا دار وغیرہ جو ہے کرا دیا یہ ساری لوگوں کی موک بھی پاتے ہیں من گرد پاتے ہیں اندار اب عزت ان ساری چیزوں سے پاک ہے اور یہاں شروع کے اللہ رزت ہمارے جو کچھ یہ بیان کر رہے ہیں جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں اللہ ان ساری چیزوں سے پاک ہے اللہ نے سب چیزوں کی نبی اور تصویر فرمائی ہے بچیں گے وہی لوگ کامیاب وہی لوگوں کے جو جڑے ہوئے ہیں جو اللہ کے محبوب کرتے ہیں جو مخلص پنے ہیں جنہوں نے اللہ رب العزت کی توحید کو دل میں سینے میں جگہ دی ہے ان کے لیے کامیابی ہے باقی ناکام نا اور فائدوں کے قاصر پھیلنے کے تو اللہ رب العزت جس کو چاہے ہدایت کا تعمر ما اور جو ہدایت کا ہو اللہ رب العزت نے جس کو ہدایت دی, دی ہو کوئی سارے دل بھی جائیں اس کو پہنکانے میں لگ جائیں تو نہیں پہکا سکتے اور جس کے مقدر میں پہ کاوا لکھا ہوا ہے جس کے مقدر پہ جہاں تک لکھی ہوئی ہے جو گمراہ ہے اور لوگ چاہیں کہ اس کو ہدایت مل جائے تو ہدایت نہیں کر سکتی اللہ کے اللہ رب العزت چاہے سبحان اللہ ہی اللہ پاک ہے اب ان سے ان باتوں سے یعنی کہ اللہ رب العزت ان باتوں سے یا صرف جو وہ بیان کرتے ہیں ساری چیزوں سے باتوں سے پاک ہے اللہ رب العزت اللہ عباد اللہ سوائے اندہ کے بندوں جو وہ طرح کی تم عبادت کرتے ہو بے شک تم اور وہ جن کی تم عبادت کرتے تو نہیں ایسا تم نہیں کر جانے والا ہے جو جہنم میں جانے والا ہے وہ تو جائے گا اس کے علاوہ جتنے لوگ ہیں جن کے مقدر میں بہ کاوا جہنم نہیں لکھی تم اور تمہارے اور آئیے اللہ کی بیٹیاں فرشتے خود اپنی زبان سے یہ رب رحمان کا کلام ہے اور اللہ رب الزم نے فرشتوں سے یہ واضح کروایا ہے لوگوں لوگوں کے لیے کہ لوگ جو کہتے ہیں مما بتنا نہیں ہے ہم فرشتوں میں سے کوئی لا لاؤں اس کے لیے مقام مرتبہ ہے معلوم اللہ کے نزدیک معلوم مرتبہ ہے یعنی اللہ کے نزدیک فرشتوں کا مرتبہ مقام کیا ہے فرشتے سارے اللہ کی بات کر رہے ہیں کسی فرشتے کی بارش کی ڈیوٹی ہے کسی فرشتے کی اس نے کر ہے، قبر والے فرشتے ہیں، عبادت کرنے والے ان کے لیے دعائیں مغفرت کی کرنے والے اور اسی طرح داری کے لیے پتا جاتا ہے ستر ہزار رشتہ اس کے لیے اپنی زبان سے یہ بات کہہ رہے ہیں تفریح کر رہے ہیں غلط نظریات کی جو کہتے ہیں فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں کہ نہیں ہمیں جو مقام اللہ رب العزت نے دیا ہے جو ڈیوٹی دی ہے ہم اسی ٹوٹی کو نبھا رہے ہیں ہم اس غلط نظریے سے پاک